Μμμμ, Σάββατο, πήγε το Σάββατο γιατί βάζει τη χαρά σου, δε yeah. <σχεύγω> yeah. Πες να σου πω εγώ ότι έρθει Σάββατο Παλαιοκό σου, πιάκουρα Όλο ε? yeah. yeah. <σχεύγω> yeah. ένα Σάββατο λοιπόν πλειστός θα μένω Να καθαρίσω το τσαρδί και να πίνω Όχι ενώ οι φίλοι μου στα κλάπ θα Θα βουρκώνει. Τα μάτια ανοίγω Για μ' Σάββατο σημαίνει και δουλειές Τον πόνο πνίγω Σε χρορίες, κατσαρόλες και άδρες Το βέτεξ τη βό Γιατί τα τζάμια δαχτυλιές θα δω διασφύγω και αφήσω <ΣΣΣΣ> Γιατί Αν Σάββατο λοιπόν βγει στο Να καθαρίσω το τσαρδί μου και να πλύνω Όχι ενώ οι φίλοι μου θα κλάπουν, θα ξεχαντώνουν Τα δυο μινάφια στου κρόμιου την άψη θα βουρκώνουν Αν Σάββατο λοιπόν βγει Που θα ξεφαντώνουν τα βγαίνουν μάτια Στου κρόμιου την όψη Θα βουρτώνει Μουσκά σαν κλήσεις Τα κρονιτάρια να βγούμε για ποτό Τους έχω στήσει Γιατί τη σκούπα μου έχω κάνει κρονιτό Έχω απιβδίσει Καλόνα Σάββατο θα βγει με βοηθήτω Βρείτε μου λύσει ή να πήγω γιατί Μαρένα Σάββατο δεν θέλω να μείνω Να καθαρίσω το τσαρδίλιο και να πληνω Να βρω τους φίλους μου στα κλαμπ που ξεφαντώνουν Τα μου μάτια στου κορμιού σου την όψη Go, go,